När jag ska göra en ny portfolio eller om jag vill komma åt en som jag redan har gjort så klickar jag på knappen för mitt konto och så väljer jag e-portfolios. Här har jag länkat till de portfolios jag gjort tidigare och här kan jag klicka för att göra en ny. Och så skriver jag vad den ska heta. Det här med att göra den offentlig behöver jag inte göra nu utan det är ett beslut jag kan ta senare så jag klickar bara på skapa e-portfolio. Det första jag vill göra nu är att lägga till sektioner. Alltså de avdelningar som jag sedan kan lägga sidor under. Då klickar jag på Organisera sektioner och så väljer jag att jag vill lägga till en sektion. Och så skriver jag vad den ska heta. Och när jag har skrivit klart namnet så kan jag bara trycka Enter på tangentbordet. Och jag vill ha en sektion till så jag klickar än en gång på Lägg till sektion. Och trycker Enter. Och sen var jag klar med den redigeringen. Skulle jag nu upptäcka att någonting blev fel så kan jag trycka igen på Organisera sektioner. Och i det här fallet vill jag ändra namnet så jag klickar på namnet så kan jag ändra det och trycka Enter. Och det går också att med filen här välja att ta bort eller flytta en sektion. Men nu är jag klar med redigeringen så nu vill jag gå in och jobba med sidor i mina sektioner. Jag tar och börjar med min första sektion som heter Startsida. I den här sektionen finns bara en sida och den sidan heter som standard Välkommen. Jag väljer att jag vill redigera sidan och då kan jag ändra rubriken. Och jag kan lägga till text på sidan. Och så kan jag spara sidan. Den här ser ju lite tråkig ut så jag skulle faktiskt vilja ha en bild också och då väljer jag att redigera sidan igen. Och då är det så här att det går inte att lägga till en bild direkt här i skrivytan. Utan du ser här ute i kanten att jag får välja att jag vill göra en bild eller filuppladdning. Jag klickar här. Och sen så klickar jag bläddra för att leta upp bilden. Och när jag har hittat bilden på min dator så väljer jag att ladda upp den. Här gäller det att vara lite eftertänksam. För som du ser här så ingår de bilder och övriga filer jag laddar upp i min totala filkvot på mitt personliga konto. Och därför ska jag till exempel aldrig ladda upp filmer till min portfolio. Men mindre filer såsom bilder brukar gå bra. Så jag tar och väljer att spara sidan för nu är jag väldigt nöjd med min första sida. Och nu tänker jag gå vidare till min nästa sektion, den som jag har kallat för Tema frukten i vår vardag. Här finns det också en automatiskt skapad startsida och den vill jag ändra så jag klickar på redigera den här sidan. Den här sidan vill jag att den ska heta frukten i vår vardag. Jag vill inte ha några kommentarer på den här sidan så jag tar bort den bocken. Men jag vill ju lägga till text. Vart tog den rutan vägen? Jo då får jag gå ut här i kanten och den vanliga rutan för att lägga till text den heter RTF-innehåll. Så den väljer jag. Och så kan jag skriva min text. Jag sa ju att det inte är någon bra idé att ladda upp film. Men däremot har jag hittat en film på Youtube som jag gärna skulle vilja ha med i sidan. Och det går alldeles utmärkt. Så jag går till Youtube. Och här är den här filmen som jag skulle vilja använda. Och då är det så att på Youtube finns det väldigt ofta en Dela-knapp under Filmer. Om jag klickar på den och så väljer jag att jag vill bädda in filmen. Så ser jag om det kommer fram en kod här och gör du det så har de som har lagt upp filmen tillåtet att jag får lov att använda och bädda in den. Så jag kopierar denna koden. Och sen så går jag tillbaka till min sida. Och här väljer jag att jag vill infoga genom att bädda in. Och så klistrar jag in den koden som jag nyss kopierade och väljer lämna in och spara sida. I den här sektionen vill jag ha fler sidor och då går jag upp här i kanten och så väljer jag att jag vill organisera och hantera sidor. Och då kan jag lägga till fler sidor som då kommer i samma sektion, alltså i mitt tema, Frukten i vår vardag. Så jag klickar att jag vill lägga till en ny sida och skriver vad den ska heta och så trycker jag Enter när det är klart. Och om jag vill kan jag fortsätta att lägga till ytterligare sidor. När jag är färdig med det antal sidor jag vill ha så klickar jag på Färdig med redigering. Och jag kan ju alltid ändra på det här igen genom att gå tillbaka till Organisera och Hantera sidor. Men nu ska jag ta den här sidan och så ska jag ge dig några tips till. Precis som tidigare så börjar jag med att klicka på Redigera den här sidan. Och den här gången kommer sedan RTF-innehållsrutan upp med en gång. Så då kan jag börja med att lägga in min text. Jag vill ha en bild här också, så jag lägger till en bild genom bildfiluppladdning och bläddrar för att leta upp den på min dator. Och väljer ladda upp. Men jag hade velat att bilden låg ovanför texten. Och om du ser här, när jag för muspekaren över en sån här ruta så kan jag dra i den för att flytta den på sidan. Så jag tar och flyttar upp bilden på apelsinerna så att de kommer ovanför texten. På den här sidan vill jag tillåta kommentarer så jag bockar i den rutan. Och sen behöver jag också välja om kommentarerna ska vara offentliga. Det vill säga om andra som besöker sidan ska kunna se vilka kommentarer jag har fått. Jag vill faktiskt det så jag tar och bockar i den också. Innan jag sparar sidan så ska jag bara nämna de ytterligare två sakerna som går att lägga till. Det jag har lagt till hittills har ju varit RTF-innehåll som alltså är rutan för vanlig text och bildfiluppladdning som jag har använt för att lägga till bilder. Det finns också en ruta för att lägga till HTML ifall du är van vid att jobba med det. Och sen finns det också möjlighet att lägga till sådana dokument som jag har lämnat in i en inlämningsuppgift i kursen. Men jag är nöjd nu så jag väljer att spara min sida. Och sen är det bara att fortsätta jobba. Vill jag jobba med en annan av mina sektioner så klickar jag på den i sektionsmenyn. Vill jag lägga till en ny sektion så klickar jag på Organisera sektioner. Vill jag lägga till en ny sida inom en sektion så klickar jag på Hantera sidor. Och Vill jag redigera en sida jag befinner mig på så klickar jag på Redigera den här sidan.